ואיך ממשלת פולין מעללת את גיבוריה איך היא מראה את העוצמה והכוח שהיו רושים כדי להילחם בנאצים ואצלנו אני נאלץ להתחנן כדי להזכיר את זה על דף נייר, לא בפסל על דף נייר ואז העולם שתה ועכשיו הוא שותה. Thank you.